لمن يسمعني أسأل الله أن ينظر إليك في هذه الساعة نظرة رضا فتصيب بها أوجاعك وتزيل همومك اللهم ارزقه رزقا كالأمطار أجمعه مع كل من يحب يا الله وأن تهون عليه كل صعب اللهم مثلما أضأت الكون بنور الشمس في هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضياء لا ينطفئ وارزقه الرزق الدائم الذي لا ينقطع وان تحبه وتحبب فيه خلقك اللهم لا تحوجه لاي طبيب يداويه وابعد عنه كل شيء يؤذيه اللهم اعطه ما يتمنى وحق حقق له كل ما يريد يا الله